Ez a mai különleges szem lesz. levesz. most mindenütt ad meg, Jézus a világmindenség királyáll köszönti egy házunk. Kérdezés, kérdezni valaki, hogy miért van most a Szentkornak kitér a doltádot? Miért a kenyér itt a oltád előtt. Hát a mi örökös király, Jézus Krisztus, már csak a kapért és egy is így hívja, de egy másik okvá fogva, az édesanyja, ami szűzanyják, örökös királynő, nem hát nem ugyan soha, nem tudja örökölni a magyar koronát, szent koronákat. Jézus Krisztus a bőfia, de örökös, örököse. Mindig arra számol, hogy őt is megilleti a magyarok szent koronája. Amikor a Szent bünnetén, ez évben, szokványos napon, nem bünnepeltük 17. alkalommal szent koronak kitlétét, a szemmisén, Huzált szenteltünk áldottunk meg, amely egyedi hozzá, amely hülye találámál. Jézus Krisztus, kúrdól vagyunk téged, a Degés árgyetem nagyobb nyughatalmának, kihályának. Mi keresztényed, kívánként, a te vagyunk, a szentelességgel, fennszülőink, nevülben tette a hűséget, és mi azt nem útítottunk hányoló és ám, Ígéljük, hogy szent vallásunk szerint fogunk majd élni. Jézus Istené szíveltől ajánljuk neked a jó szándékokat. A téged, hogy téged minél többen elismerjenek. Urunknak és töménnyel megtartva, minél többen boldog békességben élhessenek a földön, és jussanak majd el égi országokban, ahol te érsz és uralkodol és várt bennünket. Urunk Jézus némánságunk mint király tisztel a voltáni szentségben, ez a te trómosod, a te felséged szentélyed. Te vagy, itt a királyok királya, az ég és a föld mindenki Ura, a sötétség fejten még használat ellen ellene uralnám. Te megbűszed a világot, mennyi atyám téged rendel királyul, az Új Sion fölött, és jől a határaivá, a földkeresség határait tette. Te vagy az ura, a dicsőséges király, az erős és a hatalmas király, a hetvenetes és a szerény király, a béke és az igazság királya, a örökkévalóság királya. Te vagy az ura, a dicsőséges király, az igazság veszélyen alatt, a, a lelki nehetesség és a hatalom, a bölcsesség és a minden mennyei alapsége kísérték egy útra jól. Jézus út, hát, ami szívünk királya, uralkodjék rajtuk, a te teljes hatalmad, és a te Istennek váránya, engedd, hogy előttel le és királj széked koronák helyett, koronáknak, helyet, koronát is nagyon, ami szívüket helyezzük le. És mi imádással mondhassuk, néltó vagy, és Istenünk, hogy dicsődítsük és tiszteljük, elrejtett Isten is üdvözítő, dicsőség és áldás, hála és imádás neked, mindörökköd, örökké. Amen.